السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير إن شاء الله هنعمل فطاير أو عيش تركي بطريقة سهلة وبسيطة ومكوناته موجودة في كل بيت وهنعمله إن شاء الله علي عين البتجاز مش في الفرن ويلا نشوف المهادير معايا كوبايتين دقيق وكوباية لبن وكوباية ميه اللي اتنين ده فيه ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقة ونص سكر ورشة ملح معلقه كبيره ونص سكر اول حاجه احط الخميره على الميه الدافيه عش... ومعلقه السكر عشان انا بخاف احطها على دي على طول تكون يعني مش مش شغاله فتبوظ لي الوصفه سبتها شوية لغاية ما عملت زي بابل كده او فقاقيع احط بقية السكر ورشة الملح ممكن تغير بدل اللبن زبادي هي الوصفة اصلا أصلها اصلا اللي احنا بنعمله بزبادي بس اللبن يمشي برضو عادي هنبتدي نزود اللبن شويه بشويه ممكن ناخده كله او ممكن يتبقي منه معلقه كده آه على حسب نوعيه الدقيق اللي معانا تختلف نوع الدقيق اللي احنا نستخدمه في الـ في الوصفه دقيق قوي احنا قلنا قبل كده الدقيق قوي معناه اللي البروتين فيه عالي بمعنى برده كل ما دي قوي بنستخدمه للحاجات اللي بتخش لها خميره بيبقى البروتين عالي فبالتالي بيستحمل الخمر وبيستحمل لما يجي ينفش وكده على النار لكن ايه الضعيف اللي احنا بنعمل بيه كيكات الحلويات عامه والعجينه دي برضو من العجان اللي بتت لازم كتير بصوا انا عايزه العجينه تكون مسيله شويه كده ما تقبش نشف باقي من اللبن حوالي معلقه دنتنا نعجن فيها كده شويه بصوا العجينه ملزقه الى حد ما لغايه وفيها مطاطيه لغايه ما نعمت معايا كده بالمنظر ده هسيبها بقى تخمر طريقة خمرانها قلت قبل كده برضو احنا في الشتاء ومتخمرش بسرعة فبحط في طبق بقيد الفرن الاول وبعدين افصله ويبقى درجة حرارته بسيطة جدا يعني ما تلسعش ايدك تحط ايدك فيها ما تلسعش زي درجة حرارة الجو في الصيف كده واحط صحن ميه او طبق ميه يكون فيه ميه بتغلي في قاع الفرن واحط العجينه واسيبها ما بتعودش ما بتكملش ساعه وتكون خمرت في عز الشتاء بعد ما خمرت كده بالمنظر انتوا شايفينه هطلع منها الهواء وبعد كده هي عامه هتعمل لي ثلاث فطاير او ثلاث ترغيف لو انت هتعملوا كيلو دقيق ممكن يطلع معاك معاكوا 6 ست فطاير او او تمانية. وبالنسبة للعجينة اللي ادي ازاي أبسط حاجة تعرفيها اللي هي هو قوي ولا مش قوي. اللي دي اللي بيقبى غالي اللي هو بيقبى مثلاً بتمانية جنيه هو ده اللي بيبقى قوي. لكن الدقيق اللي هو بيقبر رخيص شويه بيقبر ضعيف الرخيص استعمليه في الكيكات لكن الغالي في المعجنات اللي بتخش خميره دي ابسط يعني شرح لنوع الدقيق هسيبها تستريح شويه عشر دقايق آه عشان تتفرد معايا وبعد كده آه نرجع عشان آه نفردها انا هحطها على فوطه كده عشان آه الرخامه سقعه فمش هتخليها تخمر معايا بالسهوله العجينه لينه وزى ما ما مابتقوهاش جامده يعنى ناشفه تقوها العجينه لينه طريه برضو معلومه المخبوزات العيش بالاخص او الفطاير كل ما بتقوها العجينه طريه كل ما العيش بيطلع معاكى طرى آه بصوا بقى احنا في الرغيف مش هنفرده يعني رفيع احنا هنفرده تخين على قد ما نقدر يعني نص سنتي كده مش نص سنتي يعني آه عشرة مللي كده او اما يعني يكون يعني سمكه تخين شويه نعجينا بجد تحفة والعش ده برضو من نوع اللي هو مفيد لان داخله لبن او زبادي لو انت تحط لبن او زبادي يعني يعني مفيد وبيبقى طعمه حلو جدا وريحته حلوة جدا جدا جدا تبقى عاملة زي اكنك بتسوي الكحك كده ريحته بالظبط اكنك بتساوي الكحك وطعمه كمان بيبقي روعة وأطفالك هيحبوه جدا بصوا سمكه تخين مش رفيع هسيبه بقي علي الفوطة كده آه يخمر مش يخمر يعني يستريح ربع ساعه او نص ساعه كده بالكثير ونرجع نسويه بعد ما سبته حوالي نص ساعه بالمنظر ده هبتدي بقى اسخن طاسه على النار لازم الطاسه تكون سخنة سخنه جدا وبعد كده تهدي النار عشان زي ما قلت لكم سمك ال الرغيف تخين فما يكونش من بره محروق ومن جوه ما يكونش مستوي فلازم بعد ما بت... الطاسه بتسخنيها جدا تروحي مهدياها العيش ده لو ما نفش معاكي مش مشكله خالص هو اساسا ما بينفش او لو نفش حتى ما بينفش يعني حاجه بسيطه مزالش الشامي شكله بجد تحفه انا مش هفصل الكاميرا خالص طول ما انا بسوي الريف ده عشان اوريكم اا آه الخطوات التسويه بتاعته لغايه ما ما ينفش النار بتوبه هاديه جدا ريحته هو بتستوي تحفه تحفه هتجربوه ان شاء الله وهيعجبكم احسن من عيش الفين واحسن من عيش الشام بصوا تحس اللي سمكو تخن شوية وطر جدا هون بصوا نفخ هون العيش ده مش من النوع اللي بينفخ جامد يعني بيبقى إيه يدوبك اللي الطبقات بتفصل عن بعضها حتى لو ما نفش معاكي بتبقى الطبقات برده منفصلة عن بعضها عيش يعني ناجح ألف في المية مش محتاج اي يعني اي تفاصيل نبتدي احط الرغيف الثاني واعمل فيه زي ما عملت في الرغيف الاولاني بالظبط اهدي النار واقلبه من الجنب ده للجنب ده بعد ما بنزل الرغيف كده من على النار ومكعب زبده وبمشيه عليه بيبقى لسه سخن فا وبعدين أغطيه فوطه وأسيبه وأدي العيش بعد ما خلص أو الفطاير زي ما تسموها بس بجد والله طعمها تحفه تحفه تحفه وريحته بجد روعة هت يعني هيعجبكم يعني هيعجبكم بصوا الطبقات حلوة ازاي بصوا وطري جدا طري جدا وطعمه بجد روعه لو عجبكم الفيديو لو سمحتوا اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وشكر الناس اللي بتتابعني وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي واستنوا مني كل جديد